Студентка 4-го курсу фаху декоративно-ужиткове мистецтво Оксана Шелегеда віддає перевагу ювелірній справі та живопису. На виставці дівчина представляє сукню, над якою працювала протягом року. Всі дрібні елементи виконані власноруч. «У мене було невеличке хобі, яке приросло ось це. Цей костюм створювався довго, дуже довго. На кожній спідниці по 8 метрів пришито руками. Тобто вісім тут, вісім тут і тут по п'ять. Це все шилось руками, тому що не всюди брала машинка. Це не перший мій костюм, але це перший костюм, який я виставляю, для мене це велика гордість, це ого-го». -го. У виставці представлені роботи 90 авторів, студентів, викладачів та випускників Миколаївського муніципального академічного коледжу, якому цьогоріч виповнюється 10 років. В експозиції 213 великих та 70 дрібних робіт. Несподібно для себе зрозуміли, що це рік, рік ювілейний для коледжу. Нам ровно 10 у вересні буде від дня застосування від на дня першого набору. І тому ми зрозуміли, що треба показати всі роботи всіх студентів, які є і випускниками, які і зараз добивають освіту. Дистанційна освіта дійсно зносить свої корективи, тому першокурсники ще за півроку навчання не так ярко представлені. Але є у нас набір студентів на другий курс, тобто на скорочену форму, то вони яскраво представили свої роботи. Перейняти досвід на виставку прийшов Богдан Сокуренко. Хлопець малює з дитинства і протягом року займається із викладачем. Вподобав картини, написані вугіллям. «Кожна картина викликає різну емоцію. Це точно можу сказати. По-перше, це дуже складно малювати. Тому що, можна сказати, права на помилку немає. Гумка не допоможе з вугіллям. Воно додає більшу глибину, ніж вугілля». Цю експозицію можна показувати в інших містах та країнах, говорить голова обласної спілки художників Дмитро Артим. «Це надзвичайно великий здобуток цього коледжу і професійного, і технічного, і грамотного використання матеріалу, художнього матеріалу, технічного матеріалу, школа. ...прекрасного здобутку, естетичного і так кажучи, художнього здобутку». Виставка триватиме до кінця лютого. Вхід вільний. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.